I denne filmen ska jeg vise deg hvordan du bruker oppgaveverktøyet i Teams til å lage en test. Enten så går du på toppen her oppe der det står oppgaver hvis du er inne i et eksisterende team, og så trykker du på opprett, eller du kan gå bort til venstre der det står oppgaver, klikke på oppgaver, og så trykke på opprett. Når du gjør det på denne måten så må du velge om du skal operete en test eller en oppgave. Och i denne filmen så ska jag vi titte på om du opereter en test. Jag trycker på test. Och de jagmå fort nå at vilket team sska denne testen lages for och je är norsk norskkundereigen och vvillger näste. Så må jag nå trycker på plus och ny test oppe på toppen här. Om du har för de tester tillre så kommer de op här nede. Jag trycker på ny test. Og det du nå vil oppdage er at dette her er Microsoft Forms. Dette er quizverktøyet i Microsoft Forms. Så jeg kunne like godt åpnet Microsoft Forms, laget quizen, og så hentet den tilbake i Microsoft Teams. Nå skal vi visa hvordan vi gjør det her. Jeg trykker nå på Add New. Her får jeg valg mellom forskjellige kategorier eller flere spørsmålstyper. Jeg kan lage multiple choice spørsmål. Jeg kan lage tekstspørsmål. Jeg kan eh, trykke på rangering, altså jeg gir denne her fra 1 til 5 sterner. Du kan sette inn datobasering, for exempel planlegget et møte. Og vi har også flere alternativer her i forhold til rangering. Eh, koble ting sammen. Du kan laste opp eh, filer. Og denne siste her den er i forhold til en graderingsskala fra 1 til 10. Og så har du også en mulighet for utvalg. Nå skal vi titte kjapt på hver og enkelt av de. Først la oss se på Multiple Choice. Jeg klikker på Multiple Choice, og så skriver in inn et spørsmål. Da har jeg skrevet inn spørsmålet, hvilke farger finner du i det norske flagget? Og jeg har skrevet inn gul og rød som alternativ. Jeg kan trykke på Add Question hvis jeg vil legge til en farge til. Jag skriver blå, og jeg trycker på Add Question og lägger til grønn. Så kan jeg gå in og velge det som er det riktige svaret, og da går jag in på rød her, og så går jeg bort på denne haken. Jeg kan også gå in og legge in en forklarende text som forklarer hvorfor dette er det riktige svaret. Dette kan jeg også gjøre med de feil svaret, og det er en veldig god metodikk å faktisk fortelle eleven hvorfor det svaret den har svart er feil, visst de svarer feil. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det akkurat nå, men det jeg skal vise dig er at här er det jo to svarer som er riktig. Da må jeg først gå inn og trykke på «Multiple answers», og så kan jeg få gå inn og også fortelle at blå er riktig. Jeg kan gå inn her og velge «Required», da må eleven svare på det spørsmålet. Og jeg kan også gå inn her og fortelle hvor mange poeng dette spørsmålet har vært. Hvis jeg nå skriver inn at det har vært ett poeng, så står det på toppen. Hvis jeg går inn og skriver to poeng, så er det to poeng. Her bør du enten være konsekvent med å ha det samme hvert spørsmål, eller du må rangere hvor viktig svaret på spørsmålet er i forhold til hvor mange poeng du ønsker å gi på dette spørsmålet. Vi kan også gå här på tre prikker, og da får vi opp en del alternativer, som at det blir stokket om automatisk, spørsmålsalternativene. Du har her for å skrive inn matteikoner. Subtitles, den klikker du på hvis du vil ha en ekstra forklarende undertekst som du ser her, som du kan skrive inn til spørsmålet. Den siste heter Add Brunching, og det er hvis du lager opp tre strukturer. Hvis du svarer dette på dette spørsmålet, så går du videre til dette spørsmålet som det näste. Det kommer jeg ikke til vise i denne videon her, men det er en ganske interessant mulighet for å på en måte lage læringsstier basert på de svarene du gir. Da klikker jeg på Add for å få en ny spørsmålstype, og denne gangen så velger jeg text. Og då skriver jag inn et spørsmål. Jeg har ikke så stor, stor oppfinnsomhet, så jeg tar det samme spørsmålet. Og det som jag skal skille mellom nå, det er om jag skal ha et kortsvar eller et langsvar. Det velger jeg her nede. Hvis jeg velger langsvar, så må jeg gå inn personlig som lærer og rette dette här manuelt. Men hvis jeg bruker den som heter, som man står på som standard, så kan jeg få det automatisk retting. Så det jeg gör det er at jeg skriver in add answer, og så skriver jeg rød, enter, blå, enter, og så videre i forhold til fargene. Når studentene, elevene, skriver in i tekstruta, så vil det automatisk bli rettet og blir tildelt så mange poeng som du har nevnt her Och så här må du trykke på Required hvis det er et spørsmål de må svare på, og her har vi også muligheten til å trykke på tre prikker. Da får vi eh, matematikk og branchingsmista, men interessant, dette som heter Restrictions, det er koblet til matematikk -spørsmål. Så hvis du trykker på den, så ser du at det kommer opp valget Numbers. O det som da skjer, det er at du får mange muligheter nedover her. Større enn, mindre enn, lik og så videre mellom. Så du får mange forskjellige muligheter for svaret, men det forutsetter da at det blir ikke det spørsmålet jeg har laget nå. Det som skrives inn, det blir ett tall. Da klickar jag igjen på Add New, og denne gangen skal jeg velge Rating. Jeg trycker på Rating, og så skriver jeg in et spørsmål. Hvordan vil du vurdere filmen Bambi? Og da er det også å gi stjerner som ligger som default her. Jeg velger for exempel at fem er det beste og 4 er en er det dårligste. Hvis jeg trenger så kan jeg skrive inn en forklarende tekst hvis det er nødvendig her. Jeg kan også velge at det skal være mer enn fem. Jeg kan velge at det skal være ti stjerner for exempel. Eller jeg kan gå inn og i stedet for stjerner og så kan jeg velge nummer. Men i detta tillfälle så väljer jag default lösningen, jag väljer 5 och jag väljer stjärnor. Det ges 2 poäng vid rätt svar och så kan jag også gå igen för bare bara visa det. Om jag går längst till höger här så kan jag söka efter bilder. Trycker jag på den så går jag och letar efter ett et bilde. Den söker då i tjänsten Bing och när jag sökt efter Bambi så kan jag eventuellt sätta in ett bilde av Bambi. Og det skal da være licensiert med Creative Commons, slik at vi kan bruke det og publisere det. Jeg trycker på Add, og får da opp et bilde av Bombi ved siden av spørsmålet mitt. På denne så kan jeg gå in på disse tre prikkene, og så kan jeg velge det som heter Label. Og det er for eksempel at du sier at en stjerne, det er dårlig, og at fem stjerner er veldig bra hvis du føler at du trenger det. Denne kan du slå av och på. Jeg trykker igjen på Add New, og jeg hopper over Date, for den synes jeg ikke er noe god selv, og så i stedet så går jeg på den som heter Rangering, og så klikker jag på den. Da skriver jeg inn et spørsmål, ranger hendelsene i riktig rekkefølge. Og da skal eleven dra i en rekkefølge, og du kan for eksempel legge til en utdypende tekst, som for exempel nyest överst og eldst nederst. Når du skriver inn svarealternativene, så må du skrive det in i riktig rekkefølge, og her blir det da feil, fordi at det skriver at nye skal øverst, og da må Vietnamkrigen øverst og Første verdenskrig nederst. Dette blir på en måte fasiten, sånn som eleven skal svare disse alternativene. Da trykker jeg på Abnew new, og trykker på pil nedover, og så velger jeg likert. En likert skala brukes ofte for å uttrykke en mening om et utsang, ofte fra Helt enig til helt uenig. På mange måter så ligner den to av de andre alternativene vi har här i Forms, hvis jeg går in på bare for vise på Add New, så er Rating mye av det samme, og så er denne som heter Net Promote Score mye av det samme. Så her skal man uttrykke hvor enig man er i et Då Da jeg skrevet inn to utsang knyttet til hva man tänker om lekser. Og jeg har skrevet også en forklarende tekst for å forklare de som skal svare på dette her. Det første utsangene er «Bør elever slippe lekser?». Og så har jeg skrevet inn alternativene «Helt uenig, uenig, verken eller enig eller helt enig». Det er noe jeg har skrevet inn her nå. Og så har jeg skrevet inn disse ned nedover her. Når dette sendes ut til eleven eller studenten, så gir de sitt uttrykk for sin mening. Her nede så står det to poeng som jeg skrev inn for alle kvissene mine. Det betyr jo egentlig bare at du har gjennomført det. Her kunne det like ganske stått null poeng. Og her bestemmer jeg om den skal være obligatorisk å gjennomføre i kvissen eller ikke. Slike type spørsmål bruker jeg for å kartlegge elevenes meninger for utgangspunkt for diskusjon eller faktisk å gjøre forandringer. Da klikker jeg på Add New og nå skal jeg vise deg en som heter Fil upload. Den kan du bruke hvis du ønsker at elevene din skal laste opp en fil og vise litt forskjellige muligheter her. Her kan du velge nummer hvor mange filer de får lov til å laste opp. Här kan du få lov til å på maks på filen de skal laste opp. Du bør ikke tenke noe på lagringskapasitet, for det er avklart hos Microsoft. Deremot så kan vi titta här på de tre prikkene, och da kan du trykke här på filtype, og här kan du bestemme for exempel at det er bare bilder de kan få laste opp, eller bare videoer eller videoer och bilder. Så her nede definerer du hvilke filtyper som elevene får lov til å laste som besvarelse på denne oppgaven. Da klikker jeg på Add New og trykker på Fil oppover, og nå er det Net Promote Score. Det er altså en graderingsskala. Og her skriver jeg hvor sannsynlig er det at vi bruker Teams i din undervisning, og da står det allerede forklaringen her Not Likely eller Extremely Likely. Og her kan du også gå inn og modifisere denne teksten til norsk eller hva du måtte ønske for noe. Du kan også her laste opp bilder, hvis det er intressant som skal illustrere spørsmålet. Da jeg er jeg ferdig med spørsmålene mine, da kan det være lurt å gå opp her og prøvekjøre den og trykke på Preview. Og på denne her, så vil jeg nå bare raskt gå gjennom, hvis jeg heter Required på første, jeg prøver rød og blå. Så går jeg in og så skriver jeg rød som et alternativt. Men her ser jeg at jeg har gjort en liten feil, for her står det at det må være ett nummer. Så her var det en liten feil. Jeg går inn her og rangerer Bambi til fire stjerner. Så rangerer jeg Vietnamkrigen før Første verdenskrig i Bonn. så går jeg inn og så sier jeg at fotball er en sport, og så med vilje så svarer jeg feil på klær, på pizza. Häj kan er lasta opp en fil. Jag finner en land fil som jag vällger år lastste opp. Då lastes det op som svar på denne oppgaven. Og hvor er den oppgaven O vu som sin det för att da vi fallet teams Jo, det er vildigt som så jag trycker på ti. Vi har nå filej här nå så vill jag få vite det den en prøigenomsjringa. Trycker på Submit O da ser en thanks och jag en trycker Vi Results. Her ser jeg virket forskjellig i forhold til hva jeg har gått igjennom av de forskjellige spørsmålene. Jeg kan gå tilbake, och da kan jeg gå in på Responses. Det vi ser nå, det er lærervisningen, så det er bare læreren som ser dette. här får du en fin oversikt over de forskjellige svaret og vad som er svart av denne ene eleven som har svart. Og du kan også eksportere svaret ut til ett excel -dokument der du får en oversikt over hele klassen. Du kan også klicka här på disse tre prikkene, da kan du skrive det ut på papir, men du kan også ge en link til andre personer som skal kunne få se på disse svarene, som for exempel en kollega. Så da kan du kopiere disse svarene og sende dem med lesetilgang til någon andre. Nå skal jeg gjennomføre denne undersøkelsen med mina elever, så nå går jeg inn her, og så velger jeg å slette dette svaret, så ikke detta kommer med når jeg ska sende ut denne spørreundersøkelsen til mine elever. Nå ska jeg vise deg to måter du kan sende ut denne undersøkelsen til elevene på. Det er enten vi å trykke på «Share» här og så kan du gå og kopiere, kopiere den. här. Du kan trykke här for att få en QR-kode som du kan vise fram på skjermen for elevene. Hvis du bruker en html-editor så kan du få en iframe-tag som du kan lime inn i hvem som helst verktøy. Eller du kan trykke här för å få en e-postadresse som du sender ut dette her med link till elevene på e-post. Men kanskje det beste av alt, det är jo å gå in i Teams och fordele den derfra. Da er jeg tilbake i Teams. jag går in på, trykker på knappen Oppgaver. Jeg går in på opprett. Jeg velger test. Som du vil nå se, så velger jeg nå hvor den skal legges inn. Jeg velger teamet mitt og trykker på neste. Og her finner jeg inn allmennkvissen som jeg akkurat laget, og så trykker jeg på neste. Og da har jeg kommet in i testverktøyet där jeg kan skrive in en utvidende instruksjon for gjennomføringen av kvissen. Jeg kan gå ned og sende det ut til ett team, men jeg kan også välge och sända det ut till flera team, visst jag önskar det samtidig. Jag kan välja om jag ska sända det till hele klassen eller jag kan gå ut och välja ut enskilda elever. Jag kan gå in här på dato och välja dato når denna här skal eh levereras. Jag kan gå ut här och välja ett annat klockeslett än det som står där oprinnligen, visst jag motte önske det. Eh och så når jag är färdig med det, så kan jag antingen lagra detta här eller så trycker jeg på til orden for å sende ut dette til elevene mine. Da skal vi se på hvordan det ser ut når svarene har kommet in, Som dere ser så har en student levert in. Jeg har gått inn på oppgaver og trykker mig in på selve oppgaven. Og så går jeg på innlevert og da får jeg Stine sin innlevering. Det jeg får her nå det er at jeg kan gå gjennom alle svarene hennes nedover i eh, quizzen. Jeg kan også gå inn på spørsmålsnivå, der jeg kan gå gjennom ett og ett spørsmål ved har bla meg gjennom spørsmålene. Og jeg kan gå inn og skrive kommentarer på inntil tusen tegn i forhold til hver enkelt oppgave hvis jeg vil personlig tilbakemelding, som selvfølgelig er veldig lurt. Og hvis jeg er på personer her, så kan jeg dra på en drop-down-meny og få fram flere personer og gå for å rette neste oppgave. Nå er det bare en innlevering hos meg eller jeg kunne trykket her på pil til høyre, for så igjen å gi tilbakemeldinger. Ønsker jeg å gi tilbakemelding på hele quizzen? Ja, da går jeg här og trykker på for å ge en tilbakemelding til Stine. Her kan jeg se at det er ikke Stine hadde litt feil, for hun brukte bare 29 sekunder på å gjennomføre hele quizzen. Jeg håper vi med detta har gett en liten innføring til hvordan quizverktøyet fungerer i Forms-Teams.